81-річна Неоніла Боричко, жителька села Правдівка, вишиває ікону «Неопалима купина». Тут дуже дрібньосенька канва. О, то її трошки трудніше вишивати. Я вишивала, я душу в них вкладала. Я тільки вишивала ті, що мені до душі. Цілий мішок тих ниток вже є. І так, так затягнуло, затягнуло мене, що, що я вже не могла. Я вже Десь 22 ікони вишала, тільки на, на ікони, а, а це Ну, що мені до душі? Крім 22 великих ікон, вийшло ще десь чотири десятки такого ж розміру картин. Вишиває, розповідає, з 2004 року, відколи вийшла на пенсію після 46 років роботи зоотехніком в колгоспі. Каже, чоловік помер, діти виросли, подалися в місто, тож шукала собі заняття, аби заповнити вільний час, якого, розповідає, ніколи не мала з молоду. Та тоді в селі де тут є час. Як літом, то я пошти, що мала вишиваю, бо літом робота якась. Неоніла каже, вирішила продати всі свої роботи та віддати гроші бійцям Збройних сил України. Всі б продала і всі гроші на армію. Я всі гроші до копійки б віддала їм. Ну, щоб тільки скоріше, щоб ну, щось допомогло, щоб скоріше була та перемога. Подивлюся, як, як там хлопці страдають, як їм не вистачає всього. Дивлюся, роздиваються, мокрі носки. Ті целофанові пакети скидають, посушити немає мають де. Ну, я не знаю, і плакати хочеться, і плачу нараз. Думаю, та що ж діти, І вони ж нас захищають. Ну, нам добре тут. Ніби як воно добре, на душі дуже тяжко. Ну, ніби що спокій, що не, не той, і їсти є, що і той. А вони ж, може, і води, коли жодні, і хліба так само. Та я думаю, хоч що-небудь. За скільки хотіла б продати свої роботи, каже, не знає. Так само, як і на що хотіла б ці гроші віддати. Розповідає, чула, що на передовій потрібні медичні ножиці. – Потрібні ножиці якісь для медицини. Вони дуже дорогі, 100 тисяч, чи що, коштують. Ти їй віддала гроші, що найбільше потрібно? А ні, то термобілізна, носки, їм все треба. Зі слів Неоніли, вона намагається допомагати армії, чим може. – Був період, що я пекла. По два рази на день пиріжки пекла, вареники варили, щоб все було заставлено варениками, і гроші здавали. Треба було машину їм купити. Ми всі складалися в селі на ту машину, купили їм машину, і тому вже показували звітам відео, що вони вже одержали ту машину. Свої роботи, каже, не пробувала продавати. Крім двох ікон, які купили для місцевої церкви. Розповідає, їй радять продавати роботи в інтернеті. Та як це робити, жінка, каже, не знає. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельниччина.